الله عز وجل أن يزكينا وإياك طيب نستقبل اتصالات أخرى السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم سبحانه يا أختي والله فضل لي. لا فضل يا أختي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اه بقول لحضرتك انا انا طالبة في ثلاثة سنة نعم ولابس النقاب يعني نعم فدلوقتي عندنا في المدرسة في مشكلة يعني بسبب النقاب ان هم اللعهوني في المدرسة قد وانا بعمل مشاكل بس يعني غصب عني ان انا مثلا النظر بشدهولي او كده نعم فانا بصراحة انا مش عارف اعمل ايه طيب فو يعني حضرتك بقى انا عايزة الاجابة اللي هي فعلا أه أبا مستريحه بيها عند ربنا يعني سبحانه اجيبك الان بمباشره حتى تطمئني وانت ابنتي ان اصر يعني ناظر المدرسه ومدير المدرسه على خلع النقاب عن وجهك آه. فلا اثم عليك ان شاء الله تعالى وانت مكرها وان خرجت فلبسيه مره اخرى واسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره. وبقول لحضرتك في الجوانب يعني لما باجي مثلا الو لما بلبس الجواند يعني وكده بقلعه طبعا عشان خاطر الكتابه وكده مش عارفه اخد علي الجواند ففيها مشكله لا ان شاء الله مفيش حاجه ربنا يسترك يا اختي ويبارك فيك هذا ان شاء الله يما علي